Orkkirjoiden lajimäärän 30 000 ja uusia lajeja löytyi jatkuvasti, mutta orkkirjoihin kohdistuvat uhat sen kuvaan lisääntyvät. Ja arvioidaan, että ilmastonmuutos tulee olevan ratkaisevassa merkityksessä jo olemassa olevien uhkatekijöiden lisäksi. Ja näitä uhkatekijöitä muun muassa ovat ihan tyypilliset metsien hakkuut, etenkin Andien pilvimetsissä, samaten Keski-Amerikan pilvimetsissä, mutta yhtä lailla muualla maailmassa, missä on pilvimetsiä. Kädessäni on Myönmarissa ja Junnanin maakunnassa etelä kiinassa kasvavaa venuksenkenkälaji, Pafio Pedulum vardii, ja Tällä hetkellä laji on kriittisesti uhanalainen ja nyt arvellaan, että salametsästäjät vähentävät tuhannen yksilön populaation entisestään minimin, jolloin orkidan orkidean kohdistuvat uhkatekijät kasvavat äärimmilleen. Ja sitten pilvimetsien otto maanviljelykäyttöön, se on yksi uhkatekijä. Ja kaakkosaasiassa Saasiassa orkidoiden kerääminen lääkekäyttöön, mikä on valtaisaa bisnestä. Ja sitten myös vuoroviljely kaakkosaasiassa. eli Hakataan metsäalueet ja ne otetaan viljelykäyttöön, hylätään ja otetaan ehkä 20 vuoden päästä uudelleen käyttöön, jolloin orkideilla ei ole mitään mahdollisuutta palautua takaisin näille alueita. Mulla on kädessä madagaskirilainen angrekum longin kalkaroorkkida, joka oli muutamia vuosia sitten vaarassa hävitä kokonaan. Jäljellä oli muutamia yksilöitä. Tänä päivänä kansainväliset suojelutoimet ovat taaneet sen, että tämän orkidean tulevaisuus näyttää hieman paremmalta.